Wiszą o z Ameriki do domu, pośtreknął ludzickie góry na noju, a wikuri dobry dzień, ja z Ameriki idę. Od teraz was depna z budzem każdy. Aby kurí dobrý deň, ja z Ameriky idem, odteraz vás deptať budzem každý deň. Všetci to na plipecku reješe, patri sebe medzi nožky ješe. ešti som ja, chvala Bohu, chvala Bohu nestarý, ešte še mi kedy, kedy postaví. Ešte som ja, chvala Bohu, chvala Bohu, nestarím, ešte že mi kedy, kedy povstá. Pripec kureje patrí sebe medzi nožky sme Ešte som ja, chvála Bohu, chvála Bohu, nestará ešte mi, kedy tedy otvára. Ešte som ja, chvála Bohu, chvala Bohu, nestará ešte mi, kedy tedy otvára. Všetci za ľudze na pripec kureju Patrá sebe medzi nožky, šmejúše. Ešte sme mi, chvala Bohu, chvala Bohu, nestare. Ešte sebe kedite tedy rozdáme. Ešte sme mi, chvala Bohu, chvala Bohu, nestare. Ešte sebe kedite tedy rozdáme.